Resturnare de situaie în cazul morții lui Andrei Gheorghe, România TV spune unde ar fi murit, de fapt, fosta vedet. O nou informație legată de moartea fulgertoare a lui Andrei Gheorghe atrage atenția opiniei publice. Se pare ce jurnalistul nu a murit în locuința sa, acum s-a precizat el. Andrei Gheorghe a fost gesit suflare în baie, dar nu era apartamentul său. Pirea a fost relatat la România TV, care a precizat ce locuina în care a fost gesit decedat aparinea, de fapt, iubitei sale, o vecin cu care avea o relație. De aici. Confuzia potrivit cereia, acesta ar fi murit la el acasă. Andrei Gheorghei, partnera sa locuiau în același complex rezidenial, dar se mutase în apartamentul ei. Femeia era plecat din ar în ziua în care Andrei Gheorghe a murit. Totia a fost cea care s-a panicat atunci când nu l-a mai putut contacta de 12 ore pe jurnalist i-a luat lectura cu îngrijitorul complexului pentru a verifica dacă totul era în ordine. A fost gesit Andrei Gheorghe fere suflare în baie. A fost descoperit abia la 12 ore după ce a făcut stop cardiorespirator.